Γνωρίζουμε πόσο αναγκαία είναι η μέτρηση τη καρδιακή συχνότητας για τη σωστή γύμναση, αλλά και για τον σχεδιασμό ενό προγράμματο γύμναση από του ίδιου του μαθητέ και τι μαθητριέ μα. Πόσο όμω μπορούμε να του βοηθήσουμε να αντιληφθούν τον ρόλο που παίζει η μέτρηση τη καρδιακή συχνότητας για τη σωστή γύμναση. Αρχικά, κεντρίζουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών μα με μια συζήτηση στην ολομέλεια τη τάξη που να αφορά σε ένα αυθεντικό καθημερινό πρόβλημα, για παράδειγμα. Θέλουμε να χάσουμε βάρο ή να χτίσουμε εμεί. Σε ποια συχνότητα πρέπει να δουλεύει η καρδιά μας, ανάλογα με το στόχο μα. Κατόπιν, για να προβληματιστούν πάνω στο θέμα, θέτουμε το ερώτημα: Έχετε ακούσει του όρους αερόβια και αναερόβια άσκηση. Ποιε είναι οι μεταξύ του διαφορέ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντα το μαθησιακό αντικείμενο ζώνη αερόβιας εξάσκηση που φιλοξενείται στο αποθετήριο φωτόνεντρο μαθησιακών αντικειμένων στη συλλογή φυσική αγωγή προτείνουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες να εργαστούν σε ομάδε των 2 έω 5 ατόμων. Επειδή η μέγιστη καρδιακή συχνότητα εξαρτάται από την ηλικία ενός ατόμου, ζητάμε πρώτα να εισάγουν την ηλικία τους. Με βάση τον τύπο 220 σημείων την ηλικία, υπολογίζεται η μέγιστη καρδιακή συχνότητα και δημιουργείται έτσι μια γραφική παράσταση που είναι προσαρμοσμένη στη συγκεκριμένη ηλικία. Στόχος μας εδώ είναι τα μέλη κάθε να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα που τίθενται μέσω των δραστηριοτήτων 1 έως 4. Στη δραστηριότητα 1, οι μαθητές και μαθητρίες καλούνται να μελετήσουν το γράφημα και μετά να απαντήσουν σε ερωτήσεις όπως «Έχει σημασία αν είστε ένα αγύμναστο, γυμνασμένο ή ή πολύγυμνασμένο άτομο» «Ποια είναι η πολυγυμνασμενο ατομο αερόβειας ή αεροβια η αναεροβειας εξασκηση με βάση την καρδιακή συχνότητα? Για κάθε ένα από τα τρία διαφορετικά επίπεδα γύμναση. Στη δραστηριότητα 2, τίθεται στου μαθητέ και μαθήτρε το ερώτημα: Ποιο είναι το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό επί τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα, στο οποίο πρέπει να ασκείται αερόβια ένα άτομο τη ηλικία σα. Για παράδειγμα, από το γράφημα φαίνεται ότι, προκειμένου να βελτιώσει την αερόβια ικανότητά του, ένα γύμναστο άτομο 14 ετών, θα πρέπει να ασκείται στη ζώνη των 124 με 144 περίπου σφιγμών, δηλαδή στο 60 έως 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Ένα γυμνασμένο άτομο στη ζώνη των 134 με 155 περίπου σφιγμών, δηλαδή στο 65 έως 75% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας, και ένα πολύ γυμνασμένο στη ζώνη των 155 με 175 σφυγμών. Δηλαδή, στο 75 έως 85% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Στις δραστηριότητες 3 και 4, οι μαθητές και οι μαθητρίες καλούνται να προβληματιστούν γύρω από τα εξής. Πώς σχετίζεται η καρδιακή συχνότητα με τη φυσική ικανότητα που επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να αναπτύξει ένα άτομο της ηλικίας σας? πώ σχετίζεται η καρδιακή συχνότητα με το επίπεδο γύμναση δύο μαθητών, ενός γυμνασμένου κοριτσιού και ενός πολύ γυμνασμένου αγοριού, Επιλέγοντα συχνότητα, μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα Ποια είναι η συνιστόμενη διάρκεια και η συχνότητα εξάσκηση για τη βελτίωση τη αερόβιομη ικανότητα. Μετά την αλληλεπίδραση με το μαθησιακό αντικείμενο, κάνουμε συζήτηση με του μαθητέ και τι μαθήτριέ μα για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Καλό είναι να ακολουθεί πρακτική εφαρμογή στο πεδίο. Αν υπάρχει η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, όπω έξυπνε κινητέ συσκευέ. Η χρήση του μαθησιακού αντικειμένου μπορεί να συνδυαστεί με την πρακτική εφαρμογή στο πεδίο. Τέλος, αναθέτουμε στους μαθητές και της μαθήτριες μια εργασία για το σπίτι, για παράδειγμα να δημιουργήσουν ένα απλό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξάσκησης για τη βελτίωση της αερόβιας ή της αναερόβιας ικανότητας, αναφέροντα το είδος άσκησης, τη διάρκεια και την συχνότητα.